مالي وما للناس مالي وما للناس إن ماله إن <تصفيق> مالي وما للناس الناس الناس ديني لنفسي ودين الناس للناس مالي وماي للناس الناس الناس ان مالوه وان عدلو ديني لنفسي ودين الناس للناس ودينك ودينك اضيعليك شافوك هين ادي عليك شاب ويقين وديناك وديناك اش بقلي وخل فوق دياني اوك اش بقلي اش او خل فوق ودي ايناك نقعد للشرع للحاق نقعد نقعد نقعد, نقعد للشرع للحاج للحاق ولك ودينك ودينك الفصل شم الطياح يصير لي ولان ولك ولان ولان ترى عيوني عيون من البواتي عليك يا ظالم جرحني جرحنا كل شحات ناماي ناماي يا قبل الطيب قبل الطيب يا موسى موسى وينك يا كليم الله وينك يا كليم الله موسى تعاش على السواه بيه بي مريم مريوم في ما تجي عاد ابس ما تجينا عاد مر يوم مر يوم وخلي اليوم من مر يوم مر يا لعلي ايك مشوليت وليت مريم مريم بسلفنا ما تجينا عاد مريم مريم خل اليوم انا مريم مريم يا عليك يا عليك مش وليت وليت مريم مريم ترجع لحبيب الروح لي وجافوها دفع للدار جافوها دفع للدار لا ديرم ولا حنه ولا صفقه ولا دف النعر بالسلف لا هلهول لا ملقيه جافوها دفع للدار، جافوها دفع للدار لا ديرم ولا حنه ولا صفقه ولا دف النعر بس لفنا هالهول لا ملكي سالت الناس عن قصة هالبنية عجب دارة وعليها بغير حنية سالت الناس عن قصة هالبنية عجب دارة وعليها بغير حنية ورديت بقلوب حسنان من قالوا لفصطية او رديت بقلوب حزنان من قالوا لفصطية ولا دف النعر بالسلف لا هل لا للا ملقه آه جابوها يدفع, جابوه يدفع للدار لا ديرم ولا حنة ولا صفقه يلا شيل يلا ابوي، المن قاعدين على الفاصل الاخير. يلا اللي يحب العريس يجي هنا يلا خوي. اه. اه. خل آه آه نسمع. اه اول حمود وخيا بالجلديره خيا حلوه صغيره خيا بالجلديره خيا حلوه صغيره خيا يا ضحكتها يا مشيته جنها جنهض وعيوة خيوة جن جن آه جنهض آجت من الصبح وعيونها آه دفلان آه حلفت يمين الفارحة سهران آجت آه الصبح وعيونها آه دفلان آه حلفت يمين الفارحة سهران روح اشكي همج للي ياللي مستحله والله وحيل والله وحيل روح اشكي همج للي ياللي تذكرين من جد اشتكي نجانا جد الصبح أي الله الغايب عازم الغزالة عمي بغيابك يا عمي يا غزالي آه, اه اه سامحيني اه سامحيني أسامحيني يا طليب تلب العمور والعمور يبطي البشار بالدنيا الدنيا آه سامحيني أسامحيني أسامحيني سامحيني يا نبي ريحان حبي الغارق بروح المحبه آه وانا رايد وانا رايد وانا رايد هالحكايه البيني والبيان ايش تصير مو صعبه سامحيني. ها سامحيني. يلا. أهاا. حيا الله يا دعوتنا. اسمع كوفي اسمع تاوبا. <تصفيق> أجل منك، أجل منك يا لي يا لي ما عشت لي به، لا لا اقوي لك امين وعلمك لا لا لا اقوي لك امين وعلمك ركس الهجع اهجع اهجع يلا اسمح هذا لاس يعني حيدر السلامي يعني حيدر السلامي بعد حيدر السلامي